ثالث يوم عيد الغطاس عيد سيدي صغير وعيد تحويل الماء خمر في عرس اتقان الجليل في الكنيسه الاولى كانت الاعياد بدءا من عيد البشاره عيد البشارة والميلاد والختان ودخول المسيح الهيكل بعد أربعين يوم وعيد الغطاس وعيد عرس قانا الجليل وكان في عيد تاني تعيد الكنيسة زيارة المجوس للمسيح كل هذه الأعياد كانت تسميها الكنيسة الأولى <تصفيق> أعياد الظهور الإلهي بعد كده الكنيسة فصلتهم عملت لكل واحد يومه الخاص وكانت أعظم الأعياد ديت يعني العيد اللي كان يشمل كل الأعياد دي هو عيد الغطاس لان ده كان بدايه العمل الخلاصي المسيح عمل لان بعد المعموديه صام في البريه اربعين نهار وبعدين مده الخدمه والصليب عشان كده الانجيل الليلادي كان عن الزواج بمناسبة عرس قانا الجليل. الواقع أن المسيح للمجد أظهر ذاته. بيقول لك دي أعياد الظهور الإلهي زي الغطاس زي الميلاد. لكن الحياة أظهرت. <تصفيق> الإنجيل ماري يوحنا قال أن هذه بداية الآيات صنعها يسوع وأظهر مجده فآمن به تلاميذه وظهر أن المسيح هو العريس الحقيقي أنت محدش عارف أن الكنيسة اسمها عروس المسيح فالمسيح في هذا العيد أظهر نفسه أن هو العريس الحقيقي اللي اشترى الكنيسة بدمه الماء المتحول خمر ده ده دم المسيح فهو اشترى الكنيسة بدم وتفتكر لما صلب مخلصنا على الصليب وبعد ما أسلم الروح قديس يوحنا بيقول ان واحد من الجنود اخذ حربه وراح ناحيه المسيح بعد ما مات وبحركه غير مسؤوله كده راح ايه يعني نوع من الواحد بيعمل اي حاجه يعني بعد ما مات خلاص راح جاي يضربه بالحربه وممكن الحربه دي كانت تيجي في في راسه في رجله في اي حته لكن بالتدبير الإله العجيب جدا ضرب الحربه في جنب المخلص وبعدين يقول اللي شاهد القديس يوحنا بيقول ايه والوقت خرج منه دم وماء خرج منه دم وماء ما اه معنى يعني في الحتة دي في الضلع ده في الجنب ده في الحتة دي الديت مكتوبة في سفر التكوين إن ربنا ألقى سبات على آدم طلع له من جنبه حواء امرأته ولما شافها قال هذه ايه؟ عظم من عظمي ولحمي دي لحمي وعظمي فلما نام المسيح على الصليب وخرج من جنبه خرجت من جنبه العروسه بتاعته الكنيسه اللي اقتنعت ففي عرس قنا جليل اظهر نفسه ان هو العريس اللي اقتنى العروس بتاعته بدمه الخاص. اي واحد بيدفع للي هيتجوزها دي اي مهر اي حاجه عشان يشتريها يعني يقتنيها. فهو اقتنان قال إيه؟ قال الدم ف ما بقى قنا جليل ما يش حاجه عاديه يعني. ولكن دي حاجه تدبيريه في التدبير الالهي قبل الازل ان المسيح لما يبتدي خدمته يظهر نفسه للعالم أنه هو عريس اللي اشترى كل نفس واشترى الكنيسة بالدم وراها بقى في رساله القديس بولس الرسول لافسس كي يقتنيها يشتريها. كنيسة مقدسة بلا درس وبلا غضن الغضن اللي هو الكرمشة بتاعت الوش اللي للعواجيز يعني قال لا العروسة بتاعتي ما بتشخش ما بتعجزش أه ويقدسها بغسل الماء بالكلمة بالماء والدم الخمر المية المتحولة للدم دي قال اغسلها واقدسها واجملها وتبقى تصلح ليا وتبقى عروستي فأظهر المسيح مجده فبقى الواحد يبص كده ايه يعني هو كان حفله وعرس وعريس وخمره وبتاع وشغلانه كده لكن هو قال ايه انتوا بتعملوا ايه هنا العريس الحقيقي والعرس العرس يعني إيه عرس؟ بيعملوا فيه العرس يعني الناس بتستناه قوي بيسموه حتى الفرح يعني <تصفيق> العرس ده الفرح يعني فقال إيه؟ انتم بتعملوا إيه؟ ما نعمل فرح فالمسيح أظهر الفرح الحقيقي أما المسيح يقول أنا هو الحق يعني كل ما يظهره المسيح في ذاته حق ويعني ايه حق؟ الحق الالهي يعني الذي لا يتغير ولا يموت. الدائم يعني. فقال انتم بتعملوا ايه؟ يعني ندور على الفرح كل واحد نفسه يقول نفسي في يوم الفرح ده يستعدوا له قوي قوي قوي وبعدين يعبروا عن الفرح ده شويه ناس ترقص ناس تغني ناس تزمر ناس تعمل اهو بيعبروا عن الفرح قال لا في فرح تاني ليس من هذا العالم اسمه إيه قال الفرح الحقيقي فرح اللي في الأفراح بتاعت الناس دي شكل بس نلاقيهم يعني مثلاً فرحانين ومبسوطين وشوية بعد شوية تلاقيهم يضربوا نفس بعضهم بالكراسي في نفس الفرح ويتخانقوا. ما هو مش ما هوش يعني ما هوش فرح دائم ده فرح وقتي مبني على الجسد، مبني على الارض، مبني على التراب، مبني على الفلوس. وبعدين لما يحبوا يفرحوا قوي ويطلعوا بره الوعي ويقول لك يشربوا خمره. وبعدين الـ الـ سفر الامثال يقول لك الخمر مستهزئه. والقديس بولس الرسول يقول لا تشربوا الخمر التي فيها الخلاعه. قال ما لا افرح ازاي؟ قال امتلئوا بالروح. لما تمتلئ بالروح يعطيك الفرح الحقيقي بقى يعني الانسان المسيح المظبوط تلاقيه فرحان جدا وفرحه قال المسيح بالنص كده لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم لا انسان فرحان فرح حقيقي فالمسيح المجد حول كل المفاهيم في عرس القناه الجليل ده غير جميع المفاهيم اول ما تيجي في, في, في كلمه عريس توصل لقاء ذهنك قلبك يروح ناحيه المسيح اول ما تيجي كلمه عروس تقول الكنيسه عروس المسيح او نفسي عروس المسيح اول ما تيجي كلمه الخمر والفرح تقول أنا عارف الفرح الحقيقي، عشان كده المدلولات الحقيقية أظهرها المسيح في هذا اليوم وأظهر أظهر مجده كعريس كمقتني الكنيسة بدمه بغسل الماء بالكلمة يقتنيها كنيسة مقدسة لا فيها ولا دنس ولا شيء مثل ذلك وخارجة من جنبه مغسولة بالدم اشتراها من من العالم واقتناها لنفسه فالمسيح غير المفاهيم كلها بقى فعشان كده الكنيسه افردت هذا اليوم للعيد ده وحطته من ضمن الاعياد السيدية الصغيرة السبعة انجيل العشية بيقول ايه بيكلم عن الاتحاد الزيجي بقى هو الزواج عند جميع الناس في الدنيا له مفاهيم ما حصر وله تقاليد وعند المسيحيين مختلف جدا. لأن يعني في ناس واحد يتعرف على واحدة بيتجوزها يكتبوا بينهم من بعض ورقة كده يسموه الزواج العرفي على البتاع. خلاص أو اسمه جواز. وفي ناس يكتبوا الكتاب اليهود والمسلمين يكتب كتاب مجرد كتابه اتفاق يعني عقد يكتبوا خلاص وفي بعض الديانات يعملوا شويه يعني مراسيم كده امال ايه الزواج المسيحي الا الزواج المسيحي الزواج المسيحي خلقه يعني خلقه الا يعني ما هوش مجرد كتابه عقد ولا هو مراسيم تتمم قال ده تحول هو عرس قنا الجليل المسيح حول الماء لخمر وحول جميع المفاهيم القديمه لجديد مفهوم العريس والعروس الحب والفرح تحولت المفاهيم فإيه بقى المفهوم الزواج المسيح قال ده تحول عشان كده في الكنيسة الزواج ده بيرقى لمستوى عالي جدا جدا جدا إلى مستوى ارتباط المسيح والكنيسة يعني الراجل والست بتاعته في الكنيسة بيمثلوا المسيح والكنيسة والإنجيل ده بيتقرأ في الإكليل. بتستعجب أوي إيه ده؟ الزواج المسيح حاجة راقية جدًا، ليه؟ لأن فيها تحول وفيها اتحاد. شكل القداس اللي إحنا بنصليه. خبز وخمر وحطهم على المذبح، والكهن يرفع آآآ آه والشعب كاهن وشماس وشعب ويرفع قلبه ويرفع البخور ويحل روح الله ويحول الخبز يبقى تحويل يحول الخبز والخمر الساذج ده يحوله الى جسد المسيح ودمه تحول جوهري فاذا واجل المسيح قال ده تحول واللي وال وال وال بيحصل في القداس ده حاجه في سكه واحده وان وي يعني بعد ما بصلي القداس ويبقى الجسد المقدس والدم الكريم هل ممكن يرجعوا تاني لخبز وخمر عادي؟ يستحيل. لما يتقدسوا يتحولوا للجسد والدم الاقدسين في سكه للرجوع؟ لا ده احنا بنسجد للجسد ونتناول الجسد والدم بوقار شديد ويصير فينا المسيح حال فينا احنا بنتحد بيه. من يأكلني يحيى يا بي فتحول حقيقي لما بنجيب العريس والعروس وحطهم والشعب ومجتمع والكهنة والشمامسة والتقديس سر السر, السر الإلهي ده السر العظيم الذي قال, قال هذا السر عظيم أقول من نحو المسيح والكنيسة لان الاتحاد ده بالظبط شكل اتحاد المسيح بالكنيسه فلما بيصلي الكاهن ويصلي ويصلوا ويرفعوا البخور ويرفعوا البوم ويحلوا روح الله يحصل التحول ده ايه يتحول ايه يتحول الاثنين يتحولوا لواحد عشان كده يقول ما ازواجه الله طب هل ممكن بعد ما تحولوا الاثنين وبيقوا واحد ممكن نرجع في كلامنا ويبقوا اثنين قال لا ده زي القداس يعني ميت كلام كتير قوي في الموضوع ده اقول لك ازاي ومش في اسباب للطلاق وفي اسباب مش عارف ايه طب بس أن يكون كذا ولا يكون كذا كل ده كلام ارجع للانجيل طب ليه المشاكل الكتيره دي لان المؤمنين دلوقتي ما عدوش على مستوى السر ده. ما بقوش يدركوا سر الحلول الالهي والتحول والوحدانيه ما يدركوه فلما ما يدركوهش يعيشوا كانهم اثنين ولما يبقوا اثنين يتخنقوا لكن لما هما واحد راس وجسد انا ما حصلش يعني الواحد يعيش سبعين ثمانين سنه ما حصلش ان راسه بتتخنق مع جسمه الرجل راس المراه كما أن المسيح رأس الكنيسة على نفس الشبع يعني، فما حصلش في يوم من الأيام الواحد يقول إيه أنا حصل خناقة النهاردة أقول له إيه خير إن شاء الله، يقول رأسي اتخنقت مع جسمي. أقول له أنت جرى حاجة؟ في حاجة اسمها كده؟ فلو عاش المؤمنين بالسر الإلهي اللي بياخدوه ده وأدركوه، يدرك الواحد سر حلول روح الله فيه وسر الاتحاد ليس بعد اثنين شفت بقى؟ ليس بعد اثنين بل جسد واحد وما أزوجه الله لا يفرقه إنسان عملية التفريق والتطليق والكلام البطال ده ده شغل ناس أما الإكليل ده شغل الله شغل ربنا فبس عاوز إدراك عشان كده بقول لك العيد بتاع عرس أنا جديد ده عيد كبير لأن المفاهيم كلها اتحولت ومحتاجة إن الواحد يدركها يستوعبها ويفرح بيها ويعيشها قول يا سلام على أعمال الله ويبقى سر الزيجة اللي هو سر اتحاد الرجل بالمرأة اللي هو سر البيت المسيحي من أعظم الأسرار وألذ الأسرار تشتهي إنك تدخل بيت مسيحي الرجل والستة بتاعته مقدسين ومتحدين بوحدانية بمحبة بارتباط إلهي أبدي ما فيهوش تغيير ما فيهوش رجوع ما فيهوش رجوع لأنه رباط إلهي وهذا السر إذا كرمته الكنيسة فعلا بالتقديس وكرمه الإنسان المسيحي بالحياة وطاعة الوصايا يبقى ده سر بركه الكنيسه لان تفتكر الكنيسه بتحصد بتجيب منين القديسين من سر الزيجه القديسين الكبار اللي يغنوا الكنيسه بالمواهب ويفرحوا الكنيسه ويعزوا الشعب بنجيبهم منين ايه؟ ما بنجيبهم من سر زيجه مقدسه او طقس انكسار يقول لك انه نشا القديس الفلاني هنا ولد من اب وام أتقياء. خائفين الله. برين فإيه تبقى فيري يعني تجيب كتير وتبقى مخصبة كده وفيها خير كتير من الروح والفضائل والقديسين لما البيوت تبقى مقدسة تنتج قديسين. لكن البيوت المفككة أجيب منين قديسين؟ يعني عيل بيطلع يلاقي خناق في البيت طول النهار والليل وعصبيه وبعض شتايم ونزاعات وخصام طب هيطلع قديس منين الغلبان ده بيشرب منين؟ يشرب من ميه معكره بيشرب منين؟ الطفل اللي ما بيدركش حاجه بس بيشوف زي الكاميرا اللي بتلقط الصور يجيب منين؟ بيت تعبان لكن لما يطلع في بيت فيه السر الالهي، سر الزيجه ده، سر الاتحاد. لما يطلع في بيت زي كده يتشبع بالروح التقويه دي، يطلع اديس ويسكن فيه الايمان اللي بيعيش بيه الناس دول، يشربوا شرب. وهو طفل بعد. فالعيد ده باين انه يعدي كده، لكن ده عيد يعني عاوز الواحد يعاب الروح كده ان المسيح اعطانا فيه نعم كثيره واظهر ذاته للكنيسه كعريس وكفادي كمفرح للقلب الفرح الابدي الذي لا ينطق به لربنا المجد دائما ابدا